بدأ الطفل يجب أن يأكل أهم العلامات عندما يستطيع الجلوس عندما يبدو الطفل اهتمام بالطعام عندما يتضاعف الوزن وعندما يتمكن الطفل من رفع رأسه موز رطب ناطج واحد نصف حبة أفوكادو ونصف كوب ماء نصف الموز ونضيف نص حبه الافوكادو تكون ناضجه طبعا الرضاعه الطبيعيه هي مهمه بجانب الطعام بنضيف نص كوب الماء وبنطحن الخليط هيك اصبح جاهز مثل ما انتم شايفين الوصفة الثانية قطعة من الدجاج صغيرة تقريبا واحد... تقريباً معلقة واحدة قطعة قطعة صغيرة اثنين معلقة كبيرة رز مغسول جيد واحد كوب ماء على نار خفيفة نتركه حتى ينضج تمام هيك اصبح ناضج اذا كان الخلاط ما بتحمل حرارة نتركه بعدين نخليه يبرد قليل بعدين احنا نطحنه بالخلاط وهيك اصبح جاهز كتير كتير هو روعه الوصفه الثالثه جزره صغيره بنقشرها وبطاطا حجم صغير واحده نعمل مكعبات وشوفان معلقتين كبيره وكوب من الماء بنقطع الجزر والبطاطا الى مكعبات صغيره هي وصفات كتير روعه تقريبا من سن ست شهور او اربع شهور مثل ما حكينا اذا ظهرت العلامات على الطفل علامات انه متى يأكل الطفل على حرارة منخفضة بنوضع كوب ماء وبنوضع المكونات بطاطا وجزرة معلقتين شوفان هيك طبعا نترك على النار هادئة حتى تنضج تخزين تخزين في الثلاجة صلاحية التخزين لليوم الثالث فقط، أكثر شيء ثلاث أيام أكثر شيء نطحن المكونات جيد هيك أصبحت جاهزة، وشاركوا الفيديو للآخرين حتى الكل يستفيد في أمان الله زورونا بوصة جديدة أتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لإلكم إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة